إذا كنت بتفكر كتير بمستقبلك وقلقني دايماً من اللي رح يصير معك بعد سنة أو سنتين أو عشرة كوني أكيد إنك عم بضيع وقتك على الفاضي وعم تصرفي طاقتك بالمطرح الغلط خلي عيونك على الحاضر حط كل تركيزك باللي عم تعمليه هلأ هيدا المهم دايماً أعطيه أفضل ما عندك بكل فعل عم بتنفذيه حتى لو كان صغير اهتمي باللي فيك تتحكمي فيه وتركي همك على مستقبلك بإيد الخالق